Σήμερα θα πούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να προωθήσεις το blog σου ακόμα και αν μόλις έχεις ξεκινήσει. Μία πολύ καλή στρατηγική που θα βοηθήσει το blog σου να έχει επισκέπτες μακροπρόθεσμα είναι το SEO, η βελτιστοποίηση δηλαδή για τις μηχανές αναζήτησης. Αν θέλεις να έχεις επισκέπτες που θα σε βρίσκουν από τις μηχανές αναζήτησης και μεταξύ μα ποιο δεν θέλει, θα πρέπει να κάνεις έρευνα λέξεων κλειδιών ώστε να βρει τα κενά στα αποτελέσματα, να γράφεις για τα οποία υπάρχει ζήτηση αλλά υπάρχουν και σχετικά λίγα αλλά και λίγα σχετικά αποτελέσματα. Τι εννοώ, να μην υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα που υπάρχουν να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στους όρους της αναζήτησης. Επειδή όμως το SEO δεν είναι κάτι που λειτουργεί από τη μία μέρα στην άλλη, πάμε να δούμε και τι θα κάνει για να αποκτήσεις πιο άμεσα τους επισκέπτε που επιθυμείς. Ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσεις Επισκέπτε είναι το guest posting, δηλαδή ουσιαστικά θα αξιοποιήσει του επισκέπτε ενό άλλου blog το οποίο είναι ήδη γνωστό για να φιλοξενηθεί ένα άρθρο σου με αντάλλαγμα ένα link προ το ιστολόγιο σου. Αυτό έχει δύο ωφέλη. Το πρώτο είναι ότι αν το άρθρο σου είναι αξιόλογο, οι αναγνώστε του ιστολογίου που σε φιλοξενεί θα θελήσουν να επισκεφτούν και το δικό σου blog. Και το δεύτερο όφελο είναι φυσικά το χτίσιμο του backlink. Το link building είναι και αυτό μια στρατηγική SEO την οποία έχω αφιερώσει αναλυτικό βίντεο, το οποίο είναι και κατάλληλο για αρχάριου, δηλαδή μιλάει για εύκολου τρόπου να χτίσει backlinks. Αφενό, θα πρέπει το blog το οποίο θα επιλέξει για συνεργασία να σχετίζεται θεματικά με το δικό σου ιστολόγιο. Οι αναγνώστε ενό ιστολογίου μαγειρική ενδεχομένω να μην ενδιαφερθούν για άρθρα σχετικά με την ομορφιά ή τα ταξίδια. Επέλεξε ένα ιστολόγιο που έχει το κοινό που θε να προσεγγίσει. Λίγοι είναι οι bloggers που θα πούν όχι σε ένα καλό άρθρο το οποίο θα προσφέρει αξία στου αναγνώστε του και δεν θα διστάσουν καθόλου να σου δώσουν ω αντάλλαγμα το πολυπόθητο link. Όμω μην κάνει το λάθο να πιστεύει ότι έναν blogger που δεν τον γνωρίζει καθόλου και δεν είχατε προηγουμένω καμία αλληλεπίδραση μπορεί να τον προσεγγίσεις και να του πει: Γεια σου! Θέλω να γράψω ένα guest post. Πρέπει να έχει πρωτήτερα μια αλληλεπίδραση είτε στα σχόλια εκείνου του blog είτε μέσω social media με τον συγκεκριμένο blogger ώστε η πρώτη επαφή για πρόταση τέτοιου είδου συνεργασία να είναι πιο εύκολη και πιο ομαλή. Εκτό αυτού τα σχόλια που αφήνει σε άλλα blogs είναι ένα καλό τρόπο να δηλώσει την διαδικτυακή σου παρουσία και να φέρει επισκέπτε στο blog σου. Υπάρχει όμω ο σωστό τρόπο να κάνει σχόλια τα οποία θα σου φέρουν επισκέπτε. Υπάρχει και ο λάθο τρόπο να αφήνει σχόλια που δεν θα σου φέρουν επισκέπτε. Αντιθέτω θα κάνουν κακό στο όνομά σου, στη διαδικτυακή σου φήμη. Και αυτού του τρόπου του έχω αναλύσει στο βίντεο με του λάθο τρόπου προώθηση που σου προτείνω να δει αμέσως μετά από αυτό το βίντεο. Πάμε τώρα στο κομμάτι social media. Αξίζει να φτιάξεις μία facebook σελίδα αποκλειστικά για το ιστολογιό σου. Η απάντηση είναι ναι και όχι. Αξίζει αν θέλεις κάποια στιγμή στο μέλλον να τρέξεις facebook ads, δηλαδή να διαφημιστείς στο facebook. Αξίζει επίσης για να κατοχυρώσεις το facebook url σου τόσο ώστε να μην το πάρει κάποιο άλλος. Και τρίτον, αξίζει για να μπορέσει να κάνεις το λογαριασμό σου στο instagram επαγγελματικό. Όμως μην αυταπατάσαι, τα facebook likes δεν ισοδυναμούν με επισκέψεις στο blog σου. Ακόμη κι αν καταφέρεις να έχεις πολλά facebook likes στη σελίδα σου, παραδείγματος χάρη αν κάνεις ένα διαγωνισμό και μαζέψεις likes, μην κάνεις το λάθος να πιστεύεις ότι αυτά τα likes θα μετατραπούν και σε επισκέπτες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αλγόριθμος του facebook δεν δείχνει το περιεχόμενο που κοινοποιούμε στις σελίδες μας σε όλους όσους έχουν κάνει like. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό γιατί το Facebook, πολύ έξυπνα και πολύ λογικά, θέλει να πληρώσεις για διαφήμιση, ούτως ώστε να αυξήσει το reach, την απήχηση δηλαδή, στη σελίδα σου. Οπότε απορρίπτουμε το Facebook. Τι κάνουμε? Δεν το απορρίπτουμε. Χρησιμοποιούμε τα Facebook Group. Μπορούμε να κοινοποιούμε τα άρθρα μας σε Facebook Group τα οποία έχουν σχετική θεματολογία με το Άρθρο που έχουμε γράψει. Προσοχή όμω στου κανόνε των group αυτών. Πριν κοινοποιήσουμε οτιδήποτε, διαβάζουμε του κανονισμού τη ομάδα για να δούμε αν επιτρέπεται η κοινοποίηση άρθρων. Παραδείγματο, χάρη στην ομάδα Greek Women Bloggers by Edit Your Life Mag, επιτρέπονται οι κοινοποίησει άρθρων. Μπορεί, εάν είσαι γυναίκα blogger, να γίνει μέλο τη ομάδα και να κοινοποιήσει εκεί τα άρθρα σου. Σου προτείνω να βρει και άλλε σχετικέ ομάδε με την προπόθεση όμω ότι θα διαβάσει του κανονισμού που έχουν ή διαχειριστέ. Κάτι άλλο που μπορεί να κάνει, το οποίο όμω απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο, είναι να δημιουργήσει το δικό σου Facebook Group, που δεν θα γίνει για να προωθήσει τα άρθρα σου μόνο, θα το δημιουργήσει για να προσφέρει αξία στα μέλη του group, για να προσφέρει αξιόλογες, χρήσιμε πληροφορίε που θα έχουν σχέση με τα θέματα για τα οποία γράφει και έτσι θα μπορεί να προωθεί εκεί τα άρθρα σου οργανικά, χωρί όμω κάθε post να είναι καθαρά για προώθηση. Ένα εξαιρετικό Παράδειγμα είναι το group τη Ελευθερία από το blog MakeLife.gr, το οποίο θα σου γράψω όσο ονομάζεται και εδώ, αλλά και στην περιγραφή. Είναι ένα group σχετικά με την οργάνωση του σπιτιού, την εξοικονόμηση, την καθαριότητα και άλλα τέτοια χρήσιμα tips. Στο οποίο, όπω θα δει, αν το επισκεφθεί, η Ελευθερία, η Blogger είναι πάρα πολύ ενεργή, βοηθάει, απαντάει σε ερωτήσει των μελών. Φυσικά, προωθεί και τα άρθρα του blog τη γιατί σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μελών. εφόσον το γκρουπ έχει δημιουργηθεί με συγκεκριμένη θεματολογία. Σου προτείνω λοιπόν να πα επιτόπου να φτιάξει ένα Facebook group. Τα Facebook group δεν είναι πανάκια. Χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο και να έχει γνώσει για το πώ λειτουργούν οι αλγόριθμοι του Facebook. Πώ να αποκτήσει μέλη στο γκρουπ σου χωρί να σπαμάρει, χωρί δηλαδή να γίνει ενοχλητικό. Εάν σε ενδιαφέρει το πώ να αναπτύξει ένα Facebook group, μπορεί να μου το γράψει στα σχόλια ώστε να κάνω σχετικό βίντεο. Αλλά όχι αμεληταίο είναι να ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που θα έχει το blog σου να χτίζει τη λίστα συνδρομητών σου. Αυτό είναι κάτι που θα σου επιτρέψει να έχει ένα ζεστό κοινό το οποίο θα θέλει να διαβάσει τα άρθρα σου σχεδόν αμέσω μόλι δημοσιεύονται και η επισκεψιμότητα αυτή θα σε βοηθήσει να ανέβει και στα οργανικά αποτελέσματα τη Google. Θα μου πει, αν ξεκινάω τώρα, πώ θα αποκτήσω συνδρομητέ στο newsletter μου. Έχω ελάχιστου επισκέπτε. Δίνοντα ένα πολύ καλό και χρήσιμο freebie, Υπουργεί ένα lead magnet που τραβάει του επισκέπτε ώστε να μετατραπούν σε συνδρομητέ του newsletter σου. Θέλω όμω εδώ να προσέξει κάτι: Δεν μπορεί να στέλνει newsletter σε άτομα που δεν σου έχουν δώσει την άδεια τη συνένεσή του για να επικοινωνεί μαζί του. Οπότε φρόντισε να ενημερωθεί για το Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων, το GDPR. Γράψε μου στα σχόλια ποιου από αυτού του τρόπου χρησιμοποιεί εσύ ή αν έχει να μου προτείνει και άλλου τρόπου προώθηση που μπορεί να αξιοποιήσει ένα blogger.